So lots of game I'm insane, wanna cash, wanna fame Flexing all my chains, waiting Viby in some veins, yeah all demons in the frame We've been the city with my friends, أنا حارق أي كابس اتعلمنا في الشارع مش مدارس الرجولة علمك اللي داير الموارم بتسبب الكوارث Supilly, هشي عليك, كله عريق البيتش هنطلع باريس كل مني قلقانين زي التاني مزانين وانا بيس حامد ربي علي انا فيه هنا بيس بتش تقولي بليز فين الثقه فيك عيني الحمرا كاسب في ايدي وبضرب نار مين قلبي مات قلبي فريز محدش فيه وصلت كده من اللي فيك في السبيل اللي جابني من السكه دي هنا الموت اكيد والطاري بعيد بس ياخدت الطاري سريع اه من الكوكب رونين السيدي عمود الجانج وي ميك موفز نعمل فلوس نلعب بيها في كيان هنا كله في واحنا بينا فارق فى الاداء وانت بعت روحك على كام هتلاقينى فى الضلمة تحت هنا